اهدى من بناتك الغاليات بشائر وأثير وعزة لأبوهم الغالي خضران أحمد الزهراني نحمد الله خالقه الخلق عن فضل الكبير له عد ما هالمزن خيالها في شفاء خضران وقومته في صحة وخير نكتب حروف القصايد وعذب جزالها نكتب حروف القصايد وعذب جزالها نحمد الله خالق خلق عن فقره الكبير والثنال عد ما هل نصنخ يا في شفا خضران وقرامة في صحة وخير نكتب حروف القصايد وعذب جزالها شوفتك يا بوي بخير لا تشوف الشر لا سعادتنا لها يا له سلامتك عندنا شي كبير نورك وضيق بواد يا رنا ويا لها يحفظك ربي ويحميك من شر شرير يجعل ايامك سعادة وتلقى طيب فالها فرحة بناتك بسلامتك العد الكبير ربعك احفاد السلاطين روس رجالها بنات شيخٍ يعصب اشتركوا في القناة صحه وخرب انتبه حضر الصياد وعاد شالها شفتك يا بوي في عافيه حنا بالخات نشوف الشر وكلها سعادتنا لها يا سلامتك عندنا شي يمكن. شيخ يعصب الرأس ويحل العسي شيخ عز مرتبة ودروس اخبارها اشهد انه رأس نشمي ومحد له خجي